Tuntut paavonurmi jälleen asialla. Tänään on vuorossa Laturi-energiatesti. laturi, -energiatesti. laturi -energiatesti mittaa energisen ajan päivässä ja saat hyvän kuvan terveyden terveydentilasta ja hyvinvoinnistasi. Se on mitä parhaa lahjaidea kenelle tahansa kuntotasosta riippumatta. Ollaan yhteydessä ja pidetään toistamme huolta myös joululahjoina. Hyvää joulun odotusta.